Για σας μυστήρια πλάσματα, όπως όλοι γνωρίζετε, όταν επιθυμούμε κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί. Ορίστε, αυτό το πουλί ήθελε τόσο πολύ να με που το σύμπαν συνωμώτησε ώστε να γυρίσω αυτό το βίντεο σε αυτό ακριβώς το σημείο.